માલડી માપડા મહારાજ નો શિકોત્ર માત નો કહોડી માતનો ભારત જીવ દેશ ગુજરાત મારી રાતમારીત મારી રાતમારીતમારી ગુજરાત જીવ રાજ્ય સોનાર સોનાર પરમાર પરમારની પેઢી નો રોમ બનનારી મારી ગણપતમય શિવામય રંગીતનીગતી શુભુઆિ ઉમારદા There is <laughs> no state, of course with a deep attack, I want to disappear! Bring it on! There is a lot of separates, in the East Southeast of India, the highest motorization of Mindana દેદી નો યારો દી નો યારો દેદી નો યારો દી નો યારો દી નો યારો અને મારું ચાર હો 72 મેવા દર મેવા દર મેવા દર મેવા ઓલાશન નો કેડો ન મડી ઓર ન મડી ઓર ન મડી ઓર ન મડી શાવલી ગોઠડા નો માર્ગવડાવનારી વડાવનારી વડાવનારી વડાવનારી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 એ જોડીના જોડીના જોડીના એક લેખ માં લખાનારી શું બનવાનું પાસલી રાતે વિના માટે વાતો મળનારી